Vi har jo en meget stolt øh, tradition på Aarhus Universitet for at formidle til det omgivende samfund, og vi har i de her år livestreamet øh, naturvidenskabelige foredrag. Og der har vi fået en inspiration til også at livestreame øh, helt specifikke øh, emner ind til gymnasieskolen, så man ude på de forskellige gymnasier kan arbejde med et specifikt emne og få følge en forelæsning på Aarhus Universitet. I år er det kommunalvalget, som jo må optage enhver. Jeg Vi synes, at det er rigtig spændende at komme herude på Aarhus Universitet for at se, hvordan det skal foregå i den her forelæsning og man er med sæd i det, hvad den står og fortæller på den her måde og de vide billeder og tabeller. Ja, så i hvert fald det at kunne ud og opleve, hvordan forelæsningen foregår og, og høre nogle andre end bare en lærer, som også er super god men, men at høre nogle andre, som i hvert fald ved lidt mere om emnet, og ikke bare om samfund. Det betyder jo det, at vi får lov at se, at det vi arbejder med i den daglige undervisning, det er også noget, man arbejder med på højere niveauer, og at få den her kommunal gjort relevant for eleverne, er en del af vores forpligtelse som samfundsvægselærer. Og så er det bare fedt at komme herop og få det hele vendt på en anden måde, og måske få udfordret elevernes opfattelse af de forskellige ting. Det betyder, at eleverne får et indblik i, hvordan det, vi laver i hverdagen derhjemme, også er noget, som de kan bruge, både ude i den virkelige verden og den rigtige verden, men også når de når de måske skal læse videre, så tror jeg også det betyder rigtig meget for eleverne at se universitetet og se stedet og ligesom prøve at møde nogle af de forskere, som vi også snakker om og læser om, og som de måske også ser at fjerne sig i gang med. Det, elever og måske også lærere får ud af det, det vil sige, at det er et input, som man senere kan bearbejde gymnasiemæssigt, gymnasiepædagogisk i undervisningen. Og så kan man sige, at der er jo både noget fagfagligt i forbindelse med undervisningen, så er der et bredere sigt i forbindelse med demokratisk dannelse, og endelig så har vi jo rigtig mange elever, som står for for måske første gang at skulle foretage et valg i en politisk sammenhæng. Så også rent personligt forventer jeg, vores elever kan få et godt input i den her sammenhæng. Det har en helt overvældende interesse for vores streaming af kommunalvalget. Der er 3400 gymnasieelever fra 44 forskellige gymnasier, der har tilmeldt sig. Nogle kommer her, men de fleste, de fleste de vil sidde ude på gymnasierne. Så vi må bare sige, at vi har ramt plet med emnet, og det er et koncept, som vi kommer til at udvikle på.